Tervehdys taas Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Minä olen Haapalaisen Anna ja tänään aiheena on suunnistus. Tällä viikolla olen koonnut Liito jäsen jäsensivujen materiaalipankkiin luontoliikunta-osiota. Homma on vielä vaiheessa, mutta suunnistuksen osalta materiaalia löytyy jo runsaasti. Käy siis kurkkaamassa perjantai-vinkkaussivujen lisäksi suunnistuksen matskut Liikunnan materiaalipankista. Tämän viikon vinkkaukseen nostamani suunnistuksen toiminnallinen teoriatunti on jalostunut käytännön työssä omista tarpeista. Ensinnäkin ensimmäisellä seiskaluokan suunnistustunnilla olemme kollegani Mikon kanssa huomanneet, että mittakaavassa, karttamerkeissä, kartan on aika paljon puutteita ja aika moni tarvitsisi kipeästi kertausta suunnistuksen perusasioista. Toisekseen aina suunnistusjakson aikana ei ole mikä, mitä parhain keli, pitäisiköhän tunti siirtää sisälle. Kolmanneksi joskus koulun arjessa tulee tilanteita, että tilat loppuvat kesken ja pitäisi mahduttaa kaksi liikuntaryhmää pieneen saliin keskellä kurinta ulkoliikunta kautta, jos siis koronarajoitukset sallii ryhmien yhdistämisen. Teoriatunti onnistuu pienessä tilassa sisällä tai ulkona vaikka katoksen alla. Eikö olisi kuitenkin kivaa, että liikuntatunnilla liikuttaisiin eikä istuttaisi kuunnelleen suunnistuksen teoriaa? Voisiko kerratessa samalla harjoitella myös ryhmässä toimimisen taitoja? Tällä viikolla olen koonnut Perjantai-vinkkaussivuille valmiin toiminnallisen suunnistuksen teoriatunnin. Kaikki Perjantai-vinkkauksessa esittelemäni materiaalit löydät Liito ryn jäsensivujen Materiaalipankin Perjantai-vinkkaussivulta. Aikaisempien perjantai-vinkkausten soittolistan löydät täältä. Jos sulla on hyvä ajatus nostosta perjantai-vinkkaukseen tai ehdotus hyvästä materiaalista Liiton jäsensivuille kerättävään materiaalipankkiin, laita mulle viestiä somekanavien tai sähköpostin kautta. Liito-sivuita löydät myös lomakkeen, jolla voit lähettää vinkin. Olethan jo laittanut Liito ryn somekanavat seurantaan. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!